نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نثر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم و جہاں بچا کے چلے اے اہل دل کے لیے اب یہ نظم وست و کشاد کے سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد